Plata radnika ili zarada radnika postoje obračun obračunski razredi i znači ona obračun se sastoji od neto, to je ono što prima radnik i sastoji se od onog bruto. Bruto je ono što firma troši na jedno radnika. E, sada i kod nas je malo tu začkoljica zato što mi imamo jedan malo čudan obračun gde postoje bruto 1 i postoji bruto 2. Naime, kada se obračunava plata radniku Postoji, zarada, postoji deo do poreza i doprinosa koje je dužan da plati radnik. A postoji jedan deo poreza i doprinosa koje je dužno da plati preduzeće, to jest firma, to je poslodavaca. Zabuna ispada u tome što ovaj prvi iznos, dakle kako se zove neto, pa ovi doprinosi što je dužan radnik da plati, To se popularno naziva bruto 1, a kada se doda i ovo što firma mora da plati, tada se na ovaj još dodatak, znači sada sve zajedno zove se bruto 2. Ili postoji još jedan način naziva, to je neto, ovo što plaća radnik je bruto, a ovo kad se doda firmino je super bruto. Kod nas malo ta terminologija izaziva zabunu, zato što je Davnih dana poslodavac predvideo da radnik treba da dobije platu bruto brutoiznosu, što u prevodu znači vi radniku treba da isplatite, recimo, kako se zove neto mu je lupan, 35.000, vi u stvari treba da mu isplatite jednu 45.6 na ruke, a da on odlazi i plaća svoj deo doprinosa dalje državi. Ali onda je zakonodavac u sledeći rečenici rekao da kompletan taj obračun i kompletnu tu isplatu svega može, može, pazite, ne mora, može firma, to je poslodavac, preuzeti na sebe. I poslodavci su to preuzeli čisto iz razloga da bi olakšali radnicima, ali radnici, svi, to jest između poslodavca i radnika, država dva puta uzima poreze i doprinose, jednom uzima kada je u pitanju isplata, to jest on, oni porezi doprinosi koji padaju na teret poslodavca i još jednom uzima kada, kada porezuje, to jest porezi doprinosi koji padaju na teret zaposlenog. Tu nastaju velike zabune jer obično kada se pišu ugovori o radu, u ugovorima o radu se izražava ili neto iznos, ili se izražava bruto, mislići se na bruto jedan iznos. Pa bi onda ispalo, znači da ako piše bruto jedan iznos ovaj, od, ne znam, recimo 50.000 dinara, to bi značilo da firma može uraditi jednu od dve stvari. Može tom radniku isplatiti 38 na ruke i ovih 12 uputiti državi, plus još jedno 15 svojih uputiti državi. Ili može lepo radniku isplatiti pet njegovih pe, ono, 50 koji su bruto, uputiti još dodatnih 15-ak državi porezi doprinosi, a radnika primorati da on onu razliku, kažem čisto ovako, primjer radi, neka tu bude 12.000 dinara, primorati radnika da on uplati taj iznos e, opet državi na ime poreza i doprinosa. Jedini razlog zašto se obračunava zajedno je zato što time poslodavci veoma uprošćavaju život svojim zaposlenjima. Nije zakonska obaveza. Zakonski može se isplatiti bruto 1, ali to bi onda obavezalo radnika na računu deo na koji u suštini baradnik ne treba ono ne, ne treba da razmišlja o tome. Tako da da imamo dva bruto modela, dva puta se plaćaju porezi. I doprinosi jedno pada na teret države, jedno pada na teret poslodavca i to izaziva malo veće zadane.